Och Emilia X är där utanför. Måste jag gå och öppna? det är inte Tack så mycket! Vem... Snackar du med någon? Tjena! Stäng. Stäng här så... Va? Det sa hon, hon sa det. Det. det. sa hon inte. Hon sa inget ord till mig då. Jag efterfrågar så här. Jag gillar du att jag ska få Nej, jag ska inte. Ja, men alltså, hon säger att hon gillar mig bara för att inte göra mig ledsen. Kolla här. Ja, men det bara. Och det är en kontakt. My God. God. <skratt> <skratt> <skratt> då. Jag tror att han är en av det är riktigt. Ja, det är riktigt. Ja, det är riktigt. Ja, det här det är det det det Nej! Det är Det alltså. inte vara här inne. Mm.